Persediaan bagi orang yang ingin menerima umrah semestinya yang pertama adalah persediaan dari sudut ilmu iaitu seseorang itu mesti mengetahui selok-belok berkaitan dengan umrah dan syarat sahnya, perkara yang wajib, perkara makruh, perkara yang boleh membatalkan atau perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu kena down. Yang kedua adalah persediaan dari sudut mental. Seseorang itu mesti kena berhati-hati dan bersedia dengan apa juga kemungkinan yang berlaku ketika melaksanakan umrah.